بسم اللہ الرحمٰن الرّیم نحمد ہنسلی علیہ رسول کریم بعد احباب گرامی آج ہمارا مختصر القدوری کا سبق نمبر تینتیس ہے اور سبق نمبر تینتیس آج ہم پڑھیں گے مکتبت البشرا کتاب کا صفحہ دو سو اٹھتیس کتاب الحج میں ہم باب الجنایات پڑھ رہے تھے کتاب الحج میں ہم باب الجنایات پڑھ رہے تھے تو آج ہم سبق پڑھیں گے ومن افاد من عرافات قبل الامامی یہاں سے پڑھیں گے ومن افاد و افاد من افادہ منعرف قبل المام فال ہی دم جی دیکھیے ذرا اس کو اور جو شخص پہلے پہنچ جائے پہلے کوچ کر جائے عرفات سے امام سے پہلے پالے ہی دم تو اس کے اوپر دم ہے کیا مطلب اس بات کا کہ جو شخص امام سے پہلے کوچ کر جائے یعنی امام سے پہلے کا ایک مطلب یہ ہے کہ عرفات میں جو کوچ کرنا ہے وہ غروب افتاب سے پہلے پہلے ہے یعنی عرفات کے میدان سے پھر جو مزدلفہ کی طرف رات گزارنی ہے آ, تو وہ وقوف وہ, وہ آ, غروب شمس سے پہلے پہلے ہے یعنی نو الحجہ کو غروب شمس سے پہلے اور امام سے بھی پہلے اگر کوئی شخص عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلا جائے تو فعال ہی دم من تو اس کے اوپر دم ہے یہاں ایک بات ایک مسئلہ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی امام یا کوئی شخص غروب افتاب کے بعد چلا جاتا ہے اور امام سے پہلے چلا جاتا ہے تو اس پر دم نہیں ہوگا یہاں دم صرف اس پر ہے کہ جو غروب افتاب سے پہلے نو ذی الحجہ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات سے مزدلفہ کی طرف کوچ کرے فعال ہی دم تو اس کے اوپر دم ہے آگے اگلا مسئلہ ہے کہ ومن تارکا تارک الوقوف بھی مصطلفہ دم ہی اور جو شخص وقوف مزدلفہ جو رات نویں اور دسویں کی رات جو مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے جہاں سے کنکریاں اٹھائی جاتی ہیں وقوف مزدلفہ ترک کر دے یہ بھی واجب ہے فعلیہ ہی دم من تو اس کے اوپر بھی دم ہوگا آگے ہے وہ من تارہ کا رمی جمار فی الام کلحاء فعال ہی من کہ جو شخص تمام دنوں میں رمی جمرات کو ترک کر دے تو اس کے اوپر بھی دم ہے یعنی تمام دنوں کا مطلب یہ ہے کہ دس ذیلحجہ کے دن جو جمرہ اقبہ کی رمی کرنی اس کو ترک کر دیا گیارہ ذی الحجہ کی بارہ ذی الحجہ کی تیرہ ذیلحجہ کی رمیوں کو ترک کر دیا ہے تو فعالی ہی دم من تو اس کے اوپر دم ہے آگے اسی کے ساتھ ہے کہ وہ ان ترا کا رمی جمار اسلح اگر کوئی شخص تین رمیوں میں سے ایک رمی کو ترک کر دے تو فعالی ہی صدقہ پس اس کے اوپر صدقہ ہے اور صدقہ کی بہتر جو مقدار ہے وہ صدقۃ الفطر کی مقدار ہے صدقۃ الفطر اگر گندم سے ادا کیا جائے تو صدقۃ الفطر گندم سے نصف سا ہے کھجور کشمش اور جو سے جو ہے وہ ایک مکمل سا یعنی ساڑھے تین کلو یا اس کی رقم ہے آگے ہے وہ ان طرح کا رمی یا جمرۃ العقبۃفی نہری کہ جو شخص یوم ناہر کے دن جمرہ عقبہ کی رمی تر کر دے فعال ہی دم من تو اس کے اوپر بھی دم ہے کیونکہ یوم نہر کے دن دس ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنا یہ بھی واجب ہے تو اس لیے اس کے اوپر دم ہوگا اگلا مسئلہ بیان کیا کہ ومن اخر ومن اخر الحل قط تام یومن کہ جس شخص نے حلق کو مؤخر کر دیا حتیٰ کہ ایام نہر گزر گئے ہیں یعنی دس 11 گیارہ بارہ ذیلحجہ گزر چکے ہیں فعالی ہی دمن این دبی حنی فت رحمہ تعالی تعالیٰ امام محبوح فلی رحمہ کے نزدیک پس اس کے اوپر دم ہوگا اور اسی طرح اگر مؤخر کرے طوافِ زیارت کو اسی طرح <coughs> اگر مؤخر کرے توافِ زیارت کو یعنی توافِ زیارت جو ہی قربانی سے فارغ ہو حلق کرے حلق کرنے کے بعد سیدھا مکہ چلا جائے اور دس ذی الحجہ کو ہی مکہ چلا جائے وہاں توافِ زیارت کرے اور پھر واپس آ جائے مینا کے اندر رمی جمرات کرے تو اگر کسی شخص نے اس تواف زیارت یہ فرض ہے توافِ زیارت کو مؤخر کر دیا ایام نہر سے تو اب امام ابو حلیفہ علی رحمہ کے ندی اس کے اوپر دم ہے اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ اذا قتل المحرم السعید کہ جب قتل کرے محرم شکار کو او دلہ علیہی یا قتل کرے اس شخص کے لیے کہ جو شخص اس کو قتل کرے فعلی ہی تو پس اس پر جزا ہوگی صواًفی ذالیکل عامد اور ناسی برابر ہے کہ یہ ش... یہ محرم جو شکار کرنے والا ہے یا شکار پر دلالت کرنے والا ہے یہ ناسی ہے ناسی کا مطلب آ... بھول کر عامد عامد کا مطلب جان بوجھ کر مبتدی کا مطلب پہلی دفعہ کرنے والا ہے عائد کا مطلب ہے کہ دوبارہ پہلے بھی جناد کی تھی اب دوبارہ جنایت کر رہا ہے تو اس کے اوپر فرمایا کہ آ... جزا ہوگی آ... ول جزا وینڈ بھی حنیفہ تھا وا ابی یوسفہ اور جزا امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف علی رحمہ کے ندی کیا ہے جزا وہ یہ ہے کہ این یو قوی مسعید افیل مکان قتل ہوفی تو اب اس کو چاہیے کہ جس شکار کو قتل کیا ہے جس جگہ پر قتل کیا ہے راستے میں جس جگہ پر بھی قتل کیا ہے تو اس جگہ میں اس شکار کی قیمت لگوائے یا اس کے قریب جو مین جگہ ہو آ, جو بڑا شہر ہو یا جہاں وہ چیز موجود ہو یا اس کی مثل کوئی چیز موجود ہو تو او امکان فیقریت یا کوئی ایسی بستی ہو تو وہاں اس کے آ, قیمت لگوائے اس جگہ کے اعتبار سے یا کوئی دو عادل آدمی اس کی قیمت لگوائے پھر اس محرم کو اختیار دیا جائے گا قیمت کے اندر اگر چاہے تو خرید لے اس کے ساتھ ہدی جتنی قیمت بنتی ہے اس حدی کے ساتھ اس قیمت کے ساتھ حدی خرید لے اس پر اس کو ذبح کر دے اگر اس کی قیمت حدی تک پہنچتی ہے حدیث مراد بکری ہے مثلاً اگر اس کی قیمت بکری تک یا گائے تک یا اونٹ تک پہنچ جاتی پھر یہ کر لے اور اگر چاہے تو خرید لے اس قیمت کے ساتھ کھانے کو پھر وہ کھانا جو ہے وہ صدقہ کر دے ہر مسکین پر نصف سا گندوم سے اور ایک پورا سا خجور سے جاؤ سے آ, سان اور ایک جو سے پورا سا کرے کھجور سے دینا چاہتا ہے تو پورا سا دے گا آ, جو سے دینا چاہتا ہے تو پورا شا پورا سا دے گا لیکن اگر کسی صاحب کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس پر آ, اس پر دم لازم ہو چکا ہے شکار کا یا کسی چیز کا تو اب اس کو چاہیے کہ فعن شا آ سامان کلِ نصف ساعن من بر یومن او وعن کلِ سا من شاعر یومن اب یہاں سے دیکھیں کہ بھئی اگر اس نے شکار قتل کر لیا لیکن شکار کی قیمت لگی اتنے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں اب دیکھیں کہ کتنی قیمت لگی ہے اور اس کی گندم کتنا آ سکتی ہے یا اس کا جاؤ کتنا آ سکتے ہیں تو اب نصف ساگ مثلا پونے دو کلو احتیاطاً دو کلو گندم کے حساب سے ایک دن روزہ رکھے اور جاؤ ہے تو ساڑھے تین کلو کے حساب سے ایک دن روزہ رکھے مثلا جو اگر بنے ہیں اس کے سات کلو تو دو روزے رکھے اور اگر جاؤ اس کے بنے ہیں ساڑھے دس کلو تو تین روزے رکھے تو بس اگر فعین فضال من اطامی من نصف سا اور اگر پھر اوپر اس سے نصف سا سے کچھ کم بن گیا ہے تو پھر اس کو اختیار ہے اگر چاہے تو وہ نصف ساط سے اوپر جو کم ہے اسی کو صدقہ کر دے اگر چاہے تو اس کی طرف سے پورا روزہ رکھے ایسا نہیں ہے کہ بھئی بھئی باقی تو پورے روزے رکھتا آیا ہے آخر میں اے ایک کلو گندم کا حساب باقی رہ گیا تو اس کا میں روزہ نہیں رکھتا یا تو پھر وہ ایک کلو گندم صدقہ کرے اگر نہیں کرتا تو پھر اس کی جگہ پر پورا ایک دن یہ روزہ رکھے گا اس کے لئے نصف روزہ وغیرہ نہیں ہو سکتا لیکن وقال محمد رحمہ اللہ تعالی اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واجب ہے شکار میں وہ شکار کے جس کی نظیر ہو اس کے اندر اس کی نظیر ہے مثلاً ایک ایسا شکار ہے اس کی نظیر ملتی ہے اس کے ہم مثل کوئی جانور جو ہدایہ میں سے ہے حدی میں سے ہے وہ جانور مل سکتا ہے تو اس کو خرید کر اسی کو ذبح کرے مثلا ہرن کا شکار کیا تو ہرن کی نظیر سات بکری ہے تو بکری کو یہ ذبح کرے اور اسی طریقے سے بجو ہے تو بجو کے اندر بھی بکری ہے ارنب خرگوش ہے تو خرگوش کے اندر انات یہ بکری کا ایک چھوٹا بچہ ہے جو چھ ماہ کا ہوتا ہے اور نعامہ نوعامہ کہتے ہیں شترمرغ کو تو شترمرغ ہے تو شترمرغ کے اندر بدانہ بدانہ کہتے ہیں کس کو بدانہ کہتے ہیں اونٹ کو اور یربو چوہ چوہے کے اندر بھی جفرا جفرا کسے کہتے ہیں جفرا بھی بکری کے ایک چھوٹے بچے کو جو چند ماہ کا ہو اس کو کہتے ہیں تو یو وہ صدقہ کرے اگے ومن جاراہا سعیدن جس شخص نے شکار کو اگلا مسئلہ بیان کر رہے ہیں ومن جارہا سعیدن جس شخص نے شکار کو زخمی کیا یا اس کے بال نوچ لیے یا اس کا کوئی عضو کاٹ دیا جس کی وجہ سے اے وہ اے تو ضامن ہوگا جو کچھ اس کی قیمت میں نقصان ہوا ہے جو اس کی جو کچھ اس کی قیمت میں نقصان ہوا ہے اس کے بال نوچنے سے اس کا عضو کاٹنے سے تو اتنا جتنا نقصان ہوا ہے اتنی قیمت کا ہی ہے ضامن ہوگا اور اگر کسی پرندے کے اس نے پر نوچ لیے یا اس کے پر کاٹ دیے شکاری کے اور وہ اپنی حیاض امتیاز سے نکل گیا فقارہ جمین حیات المت امتناع حیا دل کی اسے کہتے ہیں یعنی اپنی حفاظت خود کرنے سے وہ بہر ہو گیا اب ظاہر بات ہے کہ جب کسی پرندے کے پر کاٹ دیں گے تو وہ زمین پر اڑتا رہے گا بلی بھی اس کو پکڑ لے گی اس کو کتا بھی مار لے گا اس کو کوئی اور بندہ بھی پکڑ سکتا ہے تو اب اس صورت میں تو اس کی تو اپنی حفاظت سے نکل گیا تو اس صورت میں فعال ہی قیمت ہو کاملتن. تو اب اس شکار کی پوری قیمت اس پر واجب ہوگی اگرچہ اس نے اس شکار کو مارا نہیں ہے صرف اس کی حفاظت کے اعضاء کو ختم کیا ہے آگے فرمایا کہ ومن کاثر تھا ربئی رسی جس شخص نے شکار کا انڈا توڑا پالی ہی ہو تو اس پر اس کی پوری قیمت ہوگی اور اگر شکار کے انڈے سے مردہ بچہ نکلا تو اس پر پورے زندہ بچے کی قیمت ہوگی اس پر زندہ بچے کی قیمت ہوگی آگے کہا کہ نہیں ہے ولیسا فی قتل الغراب وحیداد غرب کہتے ہیں قوے کو قوے کے قتل کرنے کے اندر اور چیل کے قتل کرنے کے اندر کوئی زمان نہیں ہے کوے کے قتل کرنے میں اور چیل کے قتل کرنے میں کسی قسم کی کوئی زمان نہیں ہے وہ بھیڑیوں کو کہتے ہیں بھیڑیے کے قتل کرنے میں بھی زمان نہیں ہے اور اسی طریقے سے سانپ کے عقرب بچھو کو کہتے ہیں فارا چوہے کو کہتے ہیں قلب العقور کہتے ہیں باول کتے کو ان کی قتل کرنے پر کوئی جزا وغیرہ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ بے یہ موزی جانور ہیں یہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں اس وجہ سے ان کے قتل کرنے میں کسی قسم کی کوئی جزا وغیرہ نہیں ہے آگے فرمایا کہ جس شخص نے ولی دفیع قتل البعث جس نے مچھر کو قتل کیا یا براغیز کہتے ہیں پسو کو قرادشی کہتے ہیں چیچک کو جو جانوروں کو ہوتی ہے چیچک چیچڑ بھی جسے کہتے ہیں ان کو جس نے قتل کیا ہے یا جس نے کھٹمل کو قتل کیا یہ کھٹمل بھی چھوٹے سے ریڈ قسم کے ہوتے ہیں ان کو کسی نے قتل کیا فتصدق صدق کبھی تو ان کے ساتھ صدقہ دے جتنا کچھ چاہے ومن قاتل ہے جس شخص نے ٹڈی کو قتل کیا یہ ایک پرندہ ہے چھوٹا سا ٹڈی اس کی گردن کو توڑ کر دیا جائے اور اس کا بھون کر کھانا حلال ہے یہ ٹڈی یہ فصلوں پر ایک غول درغول کی شکل میں آتی ہیں پورے فصل کو تباہ کر دیتی ہیں تو یہ جرادہ اس کو کہتے ہیں تو تصدا کا بیما صورت میں بھی صدقہ ہے لیکن اس میں کھجور صدقہ کرنا بہتر ہے ٹڈی میں اگر ٹڈی کو قتل کیا تو ایک کھجور ایک ٹڈی کے بدلے میں صدقہ کر دیا جائے یہ بہتر ہے اگلا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ ومن قات القل الحم کہ جس شخص نے کسی ایسے جانور کو قتل کیا کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا درندے میں سے یہ اس کی مثل پالی ہی جزا تو اس پر اس کی جزا ہوگی لیکن جزا ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس کی جزا بکری کی قیمت سے اوپر تجاوز نہیں کرے گی بکری کی اس شہر میں جتنی قیمت ہے اس سے اوپر اس کی جزا تجاوز نہیں کرے گی شیر کو مارا ہے چیتے کو مارا ہے ریچھ کو مارا ہے اس کی جتنی بھی قیمت لگے بکری سے کم ہے تو وہی قیمت دی جائے گی اگر بکری سے اوپر جتنا بھی ہے تو بس ایک بکری کی قیمت جو ہوگی وہ قیمت اس کو دینی پڑے گی اس سے زائد اس کی قیمت نہیں ہوگی دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی تو فکت فرمائے انشاء اللہ تعالی اگلا سبق و انسال سب والا محرم یہاں سے انشاء اللہ تعالی ہم اگلا سبق سبق نمبر چونتیس پڑھیں گے وما ما علینا اللہ البلاغ